السلام عليكم خوتي وخواتاتي مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو اخوان ما قبل ما نبدأ الفيديو كن دعوكم للاشتراك الا اول مره كتشوف القناه ديالنا تبعونا وينرجع لك الفيديو خليه شي لايك المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي الطريقه ديال استخراج الموديل سات ريجستر كوميرس عبر الموقع ديال المحكمة التجارية بالرباط اول حاجة كنجيو لهاد المليان اللي غنخليه لكم في الديسكريبسيون الموقع ديالي اللي غندخلو عليه الموقع الالكتروني لطلبات الوثائق سيغفيس اونلاين جيستيسكوف بوان اخر لي في الديسكريبسيون تبع معايا الطريقه أول, اول شيء الاخوان كنجيو لهنايا الطلب جديد كنديروا كليك هنا يرجى الاطلاع قبول شروط الاستخدام كنديرو بدء العمليه كنوافق على شروط الاستخدام نديرو بدء العملية التحقق كنديرو هذا الرمز الكابتشا كيلاتو جي لينوكسي كومون جي الخطوة التالية كنجيو لنوع الطالب بغينا سيتيل تجاري نوع الوثيقة بغينا نموذج 7 نموذج 7 مودي سات كنجيو لتحديد المحكمة كنختارو واش المحكمة ابتدائية ولا تجارية في هذه الحالة عندي اه محكمة تجارية في الرباط اختيار المحكمة كنجيو كنديرو كمه تجاريه بالرباط التالي كديرو شخص ذاتي ولا شخص معنوي نديرو هنا شخص معنوي حت شركه الا كان شخص عادي كدير كامب سون فيزيك كدير شخص ذاتي هنا في حالاتنا شخص معنوي هناك البحث بواسطة رقم سجل تجاري او لي او اسم الشركة او لي سين او لا تكتب بخوفسيونيل هنا في هذه الحالة غادي رقم سجل تجاري اقرب حاجة لي كتكون متوفرة قدامك نجيو السجل رقم ديال سجل تجاري وكنجيو هنا وكنكوليو بحث عطينا اسم الشركه اوكي عطينا فوق جو ديالها الكابيتال والنميرو د ارسي تمام هنا كنجيو هنا المؤسسه الماليه كتشوف انتيا لايش بغيتي هاد ريجستر كوميرس باش بغيتي تدفع لشي مؤسسه معينه من حابل اللي كيبانوا قدامك او لا كتجي كتدير اختيار اخر و كت كتكتب كت ليهم في تحديد المؤسسة لنبغينا هاد بو بور انيزاج ادمينيستراسيف كنديرو التالي كان <hesitation> للهوية ديال صاحب الطالب واش شخص أو شركة أو مهم كان شخص راك دير الاسم العائلي و الشخصي و الوطنية إلى اخره تعمر المعلومات كتعمّر, كتعمر البريد الالكتروني هو الأهم باش كيصيفطولك فيه <hesitation> بريزيس كوميرس و كانت شركة راك كدير الشركة اسم الشركة رقم السجل التجاري و كدير البريد الالكترون في هذه الحالة نديرو شخص غنطلبه بالاسم ديالي نوع البطاقة هنا كيبالكو جوا السفر ولا رخصة السياقة او سجل تجاري كنديرو رقم البطاقة الوطنية ونتأكدو من لادريس ايميل محكمة تسليم محكمة تجارية بالرباط كنديرو التالي هنا كتأكد بان جميع المعلومات اللي دخلتي صحيحة وكتقول لهم اصرحو بان المعلومات التي تم ادخالها صحيحة كتقولشي هنا كدير اضافة الطلب تسكان ليكرون او كتصور كت هذا الرقم الطالب في حالة ما تعطلو لك كت- سويفي بهاد النيميرو هدا لي كيظهر على الشاشة انا كان- انا كانفضل نصورو بالهاتف باش يبقا عندي و كندوزو مباشرة الأداء الالكتروني كيقول انقر هنا الواجب عشرين آه درهم الواجب أداءه تخلصها اونلاين الإخوان يعني في استمارة الطلب كتختار طريقة الدفع واش عبر الماستركارد أو الفيزا أو السي ام اي لأصحاب البنك الشعبي اسم صاحب البطاقة تاخذ المعلومات من البطاقه مزيان انا غنعمر المعلومات وغنرجع لكم عمرنا المعلومات كدير تأكيد الدفع يعطيك هذا الصفحة كدير فيها الرقم السري ديال الأداء لي تكون واخدو ديجا من عند لافونك تكون أربعة أرقام بروايبي، تم معالجة ترخيص تفق بشكل صحيح. الى الى هنا نكون قد انهينا فيديو ديال اليوم نكون متمنوا تكونوا مستفدتم معنا وما تنسوش الدم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.